Quan em vaig adonar que començava a fer-me jove, vaig comprar un bastó. Les revisions mèdiques estan fent aflorar molts casos de regressius. La superpoblació mundial està portant el límit al planeta. I ara què? Em portareu a morir a un nazil? Això és un assassinet Estàs bé? Sí, sí, només m'he caigut. Només necessito uns dies. Aquí t'hi pots estar tant de temps com vulguis. Però hem de curar aquestes venides. No tens ni una arruga. Quan et vaig conèixer en tenies uns 50. Com pot ser? Se't veu tan jove? Hola, arruga. Ens coneixem? No, però ens podem conèixer. Prego l'estrès.